راجع ليك يا ربي والحضنك الكبير راجع بقلب بيوم بينبض بالحنين راجع وكل املي انك تغفر كل اسمي وابدأ عمر جديد راجع وكل أملي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إير وابدأ عمر جديد تهتو وسط العتمان وزات حمل السنين نسيت إنك أبويا راسم حياتي بأيديك تهتو وسط العتمان وزات حمل السنين نسيت انك ابويا راسم حياتي في ايديك راجع ليك يا ربي والحضنك الكبير راجع قلبي بيوم بطب الحنين راجع وكل أملي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إيه وابدأ عمر جديد يدراجع وكل أملي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل وابدأ و عمر جديد أمواج رياح خدتني و راحت فين وشايف جوه نفسي غير خوف وحزن وليل امواج رياح خدتني وسفنتي راحت فين موشن يبقوا نفسي غير خوف وحزن وليل راجع ليك والحضنك الكبير راجع بقلبتي ينبض بالحنين ينراجع وكل أملي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إسم وابدأ عمر جديد راجع وكل أمالي انك تغفر يا ربي وتنسك وابدأ عمر جديد انقذني يا إلهي من فخ الصيادين قوتك في ضعف تكمل يا راعي نفسي الامين انقذني يا الهي من فخ الصيادين قوتك في ضعف تكمل يا راعي نفسي راجع ليك يا ربي ولحضنك الكبير راجع بقلب تاني بيوم بوطب الحنين ينراجع وكل امالي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إذن وبدأ عمر جديد راجعاً وكل أمالي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إذن بدأ عمري جديد تحت إن يا رب راحتي صليبك هو لي دوائي ونصرتي تجينا نحيك يا رب راحتي صليبك هو من يوم بالحنين رجع وكل أماري. راجع وكل املي انك تغفر